На презентацію книги «Любов народжується в мовчані» прийшла Інна Береза. Особисто з авторкою Аліною Рос жінка незнайома. «Чула, так само, як і про авторку, так само і про книгу, але не так багато, бо це, скажімо так, жіночі романи не входять коло моїх інтересів, але завжди цікаво, коли молоді щось пишуть, я і читаю, я не, не дуже захоплююсь романами такими, а може це не такий, написано психологічний, то я з задоволенням послухаю, а після, послухавши, мабуть, прочитаю, як філологиня допитлива. Ідею для написання нової книги Любов народжується в мовчанні, а Ліні Рос запропонував її знайомий із Африки. Чоловік вже три роки живе в Україні і хотів, аби авторка в книзі показала українські традиції та культуру. Він пояснив, чому він вважає, що це класна ідея, тому що в нього багато знайомих, які тут не були, і думають, що Україна це лише картошка, там мамоти ходять по вулиці, ну щось таке. Він каже, напиши, щоб люди знали, що це не так. Працювати над книгою Аліна Рос почала влітку 2020 року, закінчила в травні 2021 року. За жанром – це психологічний роман. «Лінія кохання, звичайно, тут. І так, як показати Україну для іноземця найкраща очима людини, яка тут ніколи не була, то в мене героїня, вона є напівамериканка, напівукраїнка, тато-українець, іммігрував в Америку ще малим. Це четверта хвиля еміграції. І вона приїздить на батьківщину батька, щоб познайомитись з країною». Трукувалась книга у Миколаєві у видавництві Василя Торобарова. З видавництвом Аліна Роспів працює вже три роки. Я попросила, щоб була був папір кремовий. Мені знайшли кремовий, віддрукували, бо ну краще для очей. Принципі естетичніше. Я закладенка. Це також ініціатива. До речі, видавця психологічний роман Любов народжується в мовчанні вийшов накладом в одну тисячу примірників. Жінка планує перекласти книгу на англійську мову. Ніна Булах Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.